صحتكم هاشتي يا عبد المباري تلاحظ هاي كانك ملك بين قاع الله يارب صحه وراحه مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم كما تشاهدون هذه هي البحيره بحيره مدينه سمارة هذا هو المتنفس الذي اتون اليه الشباب للسباحه ولاجواء العطله و يبدلون الناس فيه الجو كييجوا هنايا كاين الناس الله يرضي عليهم هنا كيتجمع هاد الماء ديال ديال البحيره دي مدينه السمارة مشي السمارة شي مش 15 كيلومتر تقريبا بصحة الشباب دوشتي مع أه؟ امتي شويه زيان. <تصفيق> يالله سير سييت كاين شي جميل ولاو ديرين شي جميلو طير بصحتكم بالله صحهكم عاشركم معكم الجميله زيد زيد زيد الله يلعن رجعتينا للزمان فين اول الخيمه والمسائل أو الشمس عليكم بصح الشمس قعدوا الخيمه هي الاولىكم مشيتو حدا شي شجره ليه ماشي قناه انت اه دابا ندخلكم اليوتيوب المول قويم ديالكم ماكاينش مشكل هذا باكن نفيل هذا اخو كي في اليوتيوب كلشي كاع بان و بان ماشي مشكل سيوتكي ايوا صافي هو عطانا لورد هو قال لك ماشي مشكل لا بالعكس علاش بالعكس عادي الانسان خارج كيفوج مع راساتو على بحال اللي في يوتيوب قال لي خلي شافك عادي عادي اه اش كادير نتا الحمد لله ما درتي حتى شي حاجه جاي شوف جاي مخيم حدا البحيره وشاد العطله ديالك اه ما لعيبه لقينا كدير شي شي بليه ولا شي حاجه راه ديك كاع ما غاديش اشنو هي حمامه ورجنا هي ادبحتو باش لا صياد واحد مول كحله اشنو سميتك نتا آه انا هذا الدرير هذا اللي كاين صبري امين مشرفي خو امين نتا انا مروان مروان عيمه عيمه جيتي اخويا الط بحر والله والله في ما أوه. أوه الله واش فين كاع خسر الفلوس ومشي تسافر ها هو الماء المال ها هو يحيى هذا يحيى بصحتك صوتي يحيى اه. يلا ده ده او امر هذا كاين في الطوطا اه غادي نشدكم كاملين من التوطا ومن ليه ولكن شوفوا واحد النصيحه لكم لا لا الغرق هنايا الحاجه الغرق ليه كي يقول لك راه حاجه راه تعيات فوق دي صافي عوم غا هنا ورجع في حالاتك احسن حاجه هي تعوم وتمشي ساهل بارك الله على الطباخ ديالنا واشتك انا ما درتي ديريكت دي ما قلتي باش كما صحتي وما هذا وكلي غنيل الخردوله الله يذر الخردوله بالله <تصفيق> الله يلعن هادشي شوف هادشي لوزنا الله يلعن لا مزيان هذي كتطلع زوينه هادي والله اه ديال البركه واه خلاص ماشي راه كتطلع كطلع حنا زوين <تصفيق> ورايا يا راه اي واحد قاف فهمشي غير اي واحد يجي يكلمك منك هذي هذي شوف ما حرش بالرصاص هذي. اه شكون اللي يضرب هذي. ضربها واحد راح تصيدو تو وحده وعطاني هذه دابا اللي غادي في الكاميل هيك ها؟ على الماكله عادي لي هيك ولكن غير نتوما ما ما مرش قس عليها هيك أه. صافي <تصفيق> صافي صيادة صيادة انا أنا بدارها ممعون فاذاك شي بريين وممشي دي هكي عارفوه مسكينوش مبيضة عندها فريخات عندها عندها عنده ولداته هكي تيرو فاذاك الله إلا حشوهما صافي برأسي خيمة بالتبناج أنا رأيك ونسعب شوني كمشيت وشي شجيرة لهيه ها كنت شون ما تعرفوا شاني يعني ما سيدي سير سير سيدي سير سير الله سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي الرحمه الرحمة سيدي يالاه ارتاحوا ليكم طلعوا ارتاحوا تاااات حتى تسخنوا تاني ورجعوا للما دابا تخرجوا تفضل سبحان الله العلي العظيم بحيرة مدينة السمارة المتنفس للشباب تبعد مدينة السمارة بخمسة عشر كيلومتر سبحان الله العظيم مكان يتجمع فيه المياه مياه الأمطار وتبقى مدة طويلة. يأتي الناس يوم الأحد ويوم الجمعة لهذا المكان الجميل. سبحان الله علي العظيم. ويأتي الإبل كذلك ومثال يشرب منه كما ترون شيئا العزاء. دبا منك ك- كتعمر بزاف البحيرة راه كتجي تا لهاد البلاصا هادي آه شتي هاد البلاصا كاملة لي لهيها آه. آه لا هنا راه مازال الناس مسؤولين دايرين هاد الحجر هذا شتيه؟ هذا حاطين هاد الحجر على حساب باش ما يكونش داك الوحل الله العظيم راه حتى راه حتى لداخل حتى الحجر حتى هنا كاين آه مزيان بحال ا آه شتي 셀ي كنصكروا الناس المهتمين بهذا الشيء لان كيكون واحد هذا الشيء دول شيء الناس طلع فوق هذيك الحجره هاذوك الحجر اللي من الفوق ولا تخافي صعيبة عليك شويه صافي سير يالله آه الامين صافي شوف امين و مغن و رجع بقلتك. صافي يالله رجع شوف ثلاثة الحوايج ما معهم ليس عندك الماء والضوء والنار هذا بلا ما لك رأسك فيهم هذا عطيهم أعطيهم تساعد لحظه الاستراحه سبحان الله العلي العظيم لحظه الك في الابل اللبني سبحان الله كي يجي هنا تشرب الماء كيرجاح سبحان الله العلي العظيم هذا الرجل يا إخواني في لحظة تامل سبحان الله على هذا فيما خلق الله سبحانه وتعالى في المياه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى اللهم بارك يا رب ربي كاين هنا في الطويجين دابا سميت كاين اللحم ياك الحمد لله اه, الحم. آه. البصلة. البصله والقرفه والعطريه اه في هادشي آه. اللي كاين اي ماتيو البصله ومع أيه. مع البوهيره صحه ديما الله يرضى عليك الا بغات نصبو طويجين اه واتشوف تش ما راه سالك مزيان اشي مشكله بنتو لا كاين مشكلة مشكل اي تحياتي لك، اسم الاسم؟ مروان عاطي مروان اخويا متشرفين مروان الاخ صاحبك؟ حسام حسام متشرفين خويا حسام، تحياتي لك كلشي يوتيوب فيسبوك كلشي ديرو شيب لا عندي يوتيوب انا، فيسبوك ما تندير فيه ودخات، فيسبوك ما فيه في كثرة الصداع مزيانة القناة القناة خويا قناة أبواب الرحمة أه قناة أبواب الرحمة، تدخلها لها ديريكت يو يلاه غادي نسنلكم باش نشد هاد كما الشباب شباب يطيب ياك الشباب ذكرني بسميه حسام حسام اه حسام آه. آه. آه. تصرف يا خو حسام باركي خاصكم شي تظل حسام اه خاصكم آه. صح لا تضل عليكم نتوما اه ماشي مشكل راكم شفتو خير لي كاين واحد الشجره راه زوينه فيني راه هذيك الكبيره وقريبه عليكم <تصفيق> كانوا فيش لي. <تصفيق> ليكم من المحل كانو فيها شي دراري الله مشاو سيرو تما خير ليكم كيبقى النظر ليكم ثاني تماهاتار <تصفيق> <تصفيق> ولا تخليوه حتى يطيب شويه هنا وتمشوا لدي داك الظل هذيا وجهه النظر ديالي انا وصافي والله لا الشباب تحيه سي لكم الله يعاونكم وغادي من هنا ونخلوكم نشوف حالاتكم. مشاهدين الاعزاء على هذه الاصوات الجميله من من هذا الاطفال او هذو الشباب. احييكم مشاهدينا الاعزاء واقول لكم تحيتي لكم جميعا على هذه المياه الجميله مشاهدينا الاعزاء أشكركم على الدعم ديالكم ما تنساوناش الله يجازيكم بجين مدعمو القناه الله يجازيكم ما تنساوناش بجين تحياتي لكم مشاهدينا الاعزاء والسلام والى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي لكم